16 березня 2018 року в Ізмаїлі вперше запрацювала патрульна поліція. Цьогоріч ми будемо відзначати п'яту річницю за дня створення цієї інституції у нашому місті. Про те, як пройшов 2022 рік, і про те, які плани на майбутнє правоохоронці патрульної поліції мають, ми вирішили дізнатися у відділі Організації несення служби патрульної поліції у місті Ізмаїл. Як в цілому можна охарактеризувати цей рік з точки зору громадської безпеки в Ізмаїлі? Взагалі, 2022 рік був дуже складним роком, як ви всі знаєте, для нашої держави, для нашої області Ізмаїлу. Саме в цьому році ми вперше стикнулися з таким явищем, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. І це вторгнення, можна сказати, що перевірило на міцність патрульну поліцію всі силові структури України, які давали присягу на вірність українському народові. І слід сказати, що от перші дні вторгнення значно, скажімо так, відразу помінялася специфіка роботи патрульної поліції. Всі силові структури Міністерства внутрішніх справ були переведені на посилений варіант несення служби, в тому числі наш підрозділ наказом голови Національної поліції. Крім того, на місцях відразу почали формуватися обласні, місцеві, районні військові адміністрації – і ми почали нести службу в посиленому режимі. Головним завданням патрульної поліції спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України було недопущення панічних настроїв на території Одеської області, на території міста Ізмаїл, бо... Скажемо так, виникнення масової паніки, скажемо, сказалося б негативно на громадській безпеці міста. Тобто, першочерговим завданням було недопущення паніки, збереження громадської безпеки. Крім того, залишалося у нас реагування на виклики 102, оскільки це питання ніхто, ніхто не, не відміняв. І безпека в місті, контроль за Транспортом, який в'їжджав і за людьми, які проїжджали, в'їжджали на територію міста Ізмаїл. Крім того, частина особового складу була переведена на несення служби на блокпостах, згідно розпорядження Південного оперативного командування. Також недопущені фактів мародерства, тому що були випадки, і в Ізмаїлі були випадки, і в Одесі, і в інших великих містах, де траплялися випадки меридерства. Патрульна поліція успішно впоралася з цим завданням, взаємодіючи з іншими структурами нашого міста. І в цілому, скажімо так, що спочатку повномасштабного вторгнення, громадську безпеку, Вдалося ну, втримати в звичайному, скажімо так, режимі, тобто ніяких таких незвичайних подій в місті у нас не траплялося. Тобто, більшість населення з розумінням ставилася і до нашої роботи, і ситуація в місті на початку повномасштабного вторгнення і наразі вона залишається контрольованою. Стосовно звернень, на лінію 102. За 2022 рік на лінію 102 надійшло приблизно 9,5 тисяч звернень громадян, мешканців, міста гостей. Якщо порівняти з 2021, з 2020 роком, то кількість викликів за 2022 рік знизилась. Які на це є причини? Перше, це коли розпочалась війна, то багато громадян... Розуміли, що треба звертатися до поліції лише з більш таких значних правопорушень, кримінальних правопорушень, оскільки розуміли, що лінія 102 була перевантажена, оскільки розуміли наші громадяни про те, що в нас додалося багато роботи, війна, тому кількість викликів за весну 2022 року у порівнянні з весною 2021 зменшилася. Потім, вже більш-менш, коли, скажімо так, у Збройні сили наші вдало відбили атаку ворога, населення народ України об'єднався навколо ідеї визволення, відстоювання нашої територіальної цілісності і незалежності, то більш-менш. Скажемо так, Ізмаїл почав повертатися в звичне русло мирного життя, як, ну, як можна так сказати. І кількість викликів знову почала зростати. Це літо, осінь і так далі. Як війна змінила службу у патрульній поліції, та чи були якісь нові виклики та завдання, з якими раніше до 2022 року стикатися не доводилося? Дуже дякую вам за це питання. І війна змінила війна змінила саму патрульну поліцію України і службу в неї повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України скажімо так, перевірило намісність, особовий склад патрульної поліції який приймав присягу на вірність народу України на вірність Україні і змінилася специфіка роботи патрульної поліції Одеської області і, зокрема, патрульної поліції в місті Ізмаїл. Війна додала нам ще багато інших завдань, службових, бойових завдань. І першим таким викликом це у нас було контроль за громадською безпекою, контроль за громадянами, які, скажімо так, Масово з інших областей України їхали до міста Ізмаїл. Частина особового складу, як я вже вище сказав, була задіяна у нас на блокпостах. Тому у нас, скажімо так, одним з напрямів роботи було несення служби на блокпостах поруч з іншими силовими структурами відповідно до розпоряджень Одеської військової адміністрації та оперативного командування. Крім того, Важливим ще питанням було те, що дуже багато вимушено переселених осіб, які покидали свої домівки з району ведення безпосередньо бойових дій на лінії зіткнення, приїздили до нас в Ізмаїл і треба було багато, скажімо так, провести роботу стосовно контролю цих всіх людей, треба було їх перевірити на прочетність до якихось незаконних дій і так далі. В основному, скажімо так, це були більшість жінки, діти, були чоловіки. Тобто у нас в основному переселенці були з Харкова, з Херсону, з Миколаєва, з Донецької областей, з Запоріжжя. І перед місцевою владою постало питання розмістити, всіх цих переселенців, знайти їм нову домівку. А перед патрульною поліцією, перед силовими структурами постало питання перевірки всіх цих осіб. Крім того, у нас важливим питанням залишається і наразі це контроль за великоваговим і вантажним транспортом. З початком повномасштабного вторгнення у нас, скажімо так, Зріс потік транспорту. Ніколи за роки незалежності, за 30 історію незалежного Ізмаїла, у нас ніколи треба визнати це, ніколи не було стільки багато вантажного транспорту. Всі ми знаємо, що цей вантажний транспорт вивозить зерно, оскільки Україна залишається однією з найбільших країн, яка, можна сказати, годує пів Європи, і африканські країни і постачає зерно. І дуже було важливо для нашої держави, щоб не допустити продовольчої кризи. І все зерно воно вивозилось переважно з дунайських портів. Тому що ми знаємо, що на початку війни великі порти України були закриті. І весь транспорт рухався по дорозі Одеса на порт Рені, Ізмаїл, Джурджулешті. І постало питання в організації схеми дорожнього руху, постало питання контролю. І враховуючи специфіку нашого міста, ну, скажімо так, історичну спадковість, то всі ми знаємо, що центральна частина міста Ізмаїл, вона потерпає від, скажімо так, від просідання ґрунту, просідання проїзної частини. І тому перед відділом безпеки дорожнього руху який у нас тут в патрульній поліції постало питання, як правильно організувати е, маршрут руху, а перед комунальними службами забезпечити відповідне встановлення дорожніх знаків, е, плану е, заїзду і виїзду з міста і так далі? І я хочу сказати, що в перші дні е, війни, от коли розпочався цей потік е, транспорту, е, по дорозі М-15 Одеса Ріні на Бухарест проїжджало приблизно 4 тисячі вантажівок. Тобто це колосальна цифра. Ніколи за роки незалежності по цій дорозі ніхто, скажімо так, так багато вантажів не возив. Ще одним завданням патрульної поліції було контроль за дотриманням комендантської години. Раніше комендантська година діяла з 23 години ночі до 5 ранку. А зараз, ну, починаючи з 1 березня, і щоб всі змельчани знали, що у нас комендантська година діє з півночі, з 00 годин до п'ятої ранку. І перед патрульними постало питання контролю за дотриманням комендантської години, перевірялися заклади громадські. Також патрульна поліція контролювала те, щоб громадяни не виходили на вулицю в комендантську годину. І контролювала також тих громадян, які вже мали перепуски і перевіряла їх там на, на причетність до якихось правопорушень і, і так далі. І слід сказати, що в основному, скажімо так, якщо порівняти з іншими містами, Ізмайчани там майже там в 95% там дотримуються комендантської години. Були випадки, коли патрульні зупиняли автівки, які не мали пропусків, були випадки, коли патрульні зупиняли автівки, які рухалися в комендантську годину і за кермом знаходилися особи в стані алкогольного сп'яніння. Ну, в цілому, скажімо так, ізмельчани дотримаються комендантської години. Крім того, у нас ще одним завданням було контроль за, скажімо так, незаконним обігом зброї. Оскільки у нас в Україні ведеться бойові дії, то... Не треба, скажімо так, відкидувати можливість про те, що з території, скажімо так, де ведуться бойові дії, з лінії зіткнення, деякі громадяни могли б з тих районів зброю там, з метою продажу чи іншим якимось там чином. Тобто патрульні перевіряють транспортні засоби на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин і контроль за обігом зброї. І ось так. Крім того, взагалі за 2022 рік патрульними поліцейськими було розкрито по гарячих слідах близько 60 злочинів. Це у нас були крадіжки, грабежі, незаконне заволодіння транспортним засобом і іншого характеру кримінальні правопорушення. Тобто, якщо порівняти з 2021 роком, то це майже така ж аналогічна цифра. Тобто, дивлячись на воєнний стан, темп роботи патрульної поліції по аналогії з 2021 роком не змінився. Тобто ми продовжували ту роботу, яку ми робили в мирний час. Крім того, нам додалися ще й завдання під час воєнного стану. Тобто я вважаю, що темп, з яким так, працює особовий склад, не нижчий, ніж у 2021 році. Ми зберігли ті показники роботи, які були. Крім того, ми... Успішно виконуємо покладені на нас ще додаткові завдання. Чи протидіють патрульні, поліцейські, російській агресії тут, у тилових містах України? І чи були випадки затримання осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів проти державного суверенітету України в Ізмаїлі за 2022 рік? Патрульні поліцейські тут і в інших тилових містах України протидіють збройній агресії. Безпосередньо там, в бойових діях наш підрозділ не приймає участі, але перед нами є задачі контролю над громадянами, аби вони не робили якихось протиправних дій. І спочатку повномасштабного вторгнення були випадки, коли патрульні поліцейські спільно з представниками Національної гвардії Самі патрульні поліцейський особовий склад, який знаходився на лінії патрулювання, затримували осіб, які намагалися фотографувати воєнні об'єкти, блокпости, державні установи з метою передачі інформації ворогу або якимось іншим чином. Були випадки затримання, як правило, дані особи передавалися в підрозділ Служби безпеки України з метою подальшої фільтрації і перевірки їх неправомірних дій. Якщо брати по управлінню патрульної поліції в Одеській області, то у нас діє зведений загін патрульних, які добровільно зголосилися, скажімо так, піти у райони введення бойових дій. Це у нас Херсонський напрям, і частина патрульних там, в Херсоні, контролює громадську безпеку, допомагає громадянам, там з доставлення гуманітарної допомоги. Крім того, пліч-опліч, якщо постає така потреба, відбуваються атаки ворога. Які найчастіше порушення громадського порядку скоювали рядові змейльчани за 2022 рік? Е, найчастіше порушення, е, якщо брати громадську безпеку, це у нас було куріння, е, це у нас було е, стаття 173 «Дрібне хуліганство. І 178-ма стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це у нас поява в громадських місцях в п'яному вигляді. Також у нас було і порушення тиші. Були там декілька сот викликів протягом року зареєстровані конфлікти, і сварки, бійки і таке. Якщо брати по сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, то у нас найбільш такими порушеннями це у нас було керування в стані алкогольного спійнення, або з ознаками алкогольного спійнення, або з, в наркотичному, або з ознаками наркотичного спійнення. Якщо ми порівняємо е, аналогічні показники за 2021 рік, якщо у нас там було приблизно 250 водіїв, на який були складені адміністративні матеріали там за частиною 1 або 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то за 2022 рік ця цифра сягла майже 300. І хочу вам сказати, чому вона так сягла. Перше, це, скажімо, те, що ми більше, скажімо, це питання на контролі, Тобто, пріоритетним напрямком це у нас виявлення водіїв в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння, або вони не накоїли біди. А, також треба врахувати те, що з початком повномасштабного вторгнення збільшилася і кількість автотранспорту в місті. Якщо до війни а, десь приблизно було 15 тисяч автівок, ну, за даними Територіального сервісного центру, скільки зареєстровано, то зараз, я думаю, ще Дві-три тисячі автівки додалося, це враховуючи місто Ізмаїл і околиці, найближчі села, бо, як правило, переселенці, які там розміщені в селах, вони тісно, їх життя пов'язане з містом, приїжджають на ринок просто так в місті. Покататися, прогулюватися і так далі. Тобто цифра, ця виявлення п'яних водіїв збільшилася за рахунок вимушено переселених осіб з інших міст, які теж дозволяли собі їздити вулицями міста в стані алкогольного сп'яніння. Також у нас ще були порушення, ну такі незначні порушення, як правила паркування проїзд на сигнал світлофора, ну, це так можна віднести до значних правопорушень. Крім того, порушення вимог заборонених знаків, особливо, скажімо так, статистика правопорушень збільшилася за рахунок великого вогового транспортного, транспортного транспортних засобів. Тому що дуже багато водіїв фур, вантажівок, які заїжджали в місто, вони, як правило, не місцеві. Вони не знають місто і деякі з них відкрито ігнорували знаки. І тому патрульні виявляли ці транспортні засоби, притягували водіїв до адміністративної відповідальності і, крім того, допомагали їм виїхати і направляли їх на, скажімо так, на узгоджену схему руху. За нашими даними, патрульна поліція Ізмаїл дуже часто відпрацьовує дорожні транспортні пригоди. Як виглядає ситуація з безпекою дорожнього руху в Ізмаїлі за 2022 рік? Дуже таке вдале питання. Юрій, я пропоную вам разом зі мною проїхатися основними вулицями міста. І я вам вже докладно розповім про статистику, скільки у нас було ДТП з потерпілими, і наведу, скажімо так, найбільш значні причини, з яких трапляється ДТП, і зможемо вами, з вами побачити найбільш аварійні перехрестя нашого міста. За 2022 рік у нас трапилося в, на дорогах міста Ізмаїл майже 300 дорожньо-транспортних пригод. Якщо порівняти з аналогією з 2021, там у нас було... 250 дорожніх транспортних пригод. Чому ви звісно ж запитаєте, чому зросла ця цифра дорожніх транспортних пригод? Перше, це у нас наявність великовагового транспорту водій вантажівок. Дуже, скажімо так, у нас багато дорожньо-транспортних пригод були саме з вантажними транспортними засобами. Вони входять в цю статистику. Там, якщо взяти там, 300 ДТП, то приблизно 50-60 це буде дорожньо-транспортні пригоди за участю вантажівок. Крім того, дуже багато у нас переселенців з Миколаєва, з Херсона, з Харкова, які приїхали на власному транспорті і не знають місто. Якщо розібратися по причинам дорожньо-транспортних пригод, то вони досить банальні. Перша от така сама, скажімо так, найпоширеніша причина дорожньо-транспортної пригоди, це не надання переваги в Русі. От ми з вами зараз рухаємося проспектом Незалежності, всі інші вулиці, які перетинають цей проспект, вони другорядні. І дуже багато у нас Водіїв не, виконують, так, не надають перевагу в Русі, не виконують вимогу дорожнього знаку 2.1. Як Якби правила, да, в теорії знають, але патрульні приїжджають на дорожню транспортну пригоду, кому, хтось комусь не надав перевагу в Русі. Це перше. Другою причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод – це проїзд на забороняючий сигнал світлофору. Це у нас на жовтий або на червоний. Тобто це теж грубе порушення правил дорожнього руху, яке призводить до дорожньо-транспортних пригод. Якщо брати з цієї цифри 300 ДТП, 60 ДТП у нас трапилося з потерпілими. Ну, для того, щоб там пояснити звичайному пересічному ізмельчанину, є ДТП механічна де у нас в основному якби, матеріальні збитки. Тобто машина вдарила і ніхто не постраждав. А коли є постраждала людина, там зламаний палець або там, якісь тілесні ушкодження, там, легкої, середньої тяжкості, ну, це якби, встановить вже, скажімо так, лікарі. Це у нас іде як дорожньо-транспортна пригода з Потерпілими. Тобто якщо це механічна дорожньо-транспортна пригода, оформленням матеріалів займається патрульна поліція. Стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо це у нас дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, це у нас відкривається стаття 286 Кримінального кодексу, там є різні частини, в залежності від того, чи загинула людина, чи отримала тілесні ушкодження, то там вже встановлять слідчі Ізмаїльського району відділу поліції. Тобто вони займаються оформленням цієї дорожньо-транспортної пригоди. І, на жаль, у нас і за 2021 рік, і за 2022 рік у нас в кожному році загинула одна людина в ну, дорожньо-транспортних пригодах. Ну, Скажемо так, на місто, якщо взяти в цілому... Це, ну як сказати, ну вам скажуть якби з власного досвіду роботи. Е, ну, не може бути таке, що там нема ДТП. Завжди є статистика, завжди є певна статистика. Просто завдання патрульної поліції е, якомога, скажімо так, е, мінімізувати дорожньо-транспортні пригоди. Тому е, закликаю водіїв ізмаїльчан. Бути більш уважними, бо у нас взагалі дорожня мережа в Ізмаїлі. Якщо брати по дорожнім знакам, по дорожній розмітці, на основних вулицях виставлені всі дорожні знаки. Ми з вами от зараз рухаємося проспектом Миру. Бачите чотири смуги руху, дорожня розмітка видна. Світлофори, все працює. Тобто, якщо дотримуватися правил дорожнього руху, то, скажімо так, дорожньо-транспортних пригод не, не буде. Тобто, далі вже якби справа за водіями, як вони дотримуються правил дорожнього руху. Тобто, всі умови комунальними службами влади і міста для комфортного руху на дорозі вони створені. Так, да, ведуться роботи у нас на ділянках вулиці Дунайська на телеграфній ведуться. Це пов'язано у нас з тим, що там рухаються великовагові транспортні засоби. Бо місто, от коли розпочалася повномасштабна агресія, місто не було готове прийняти таку велику кількість транспорту. Але, але прийняло, і скажімо так, місцева влада в достатньому мірі, скажімо так, виконує свої обов'язки на, на нормальному рівні і забезпечує проїзд великових транспортних засобів. Стикаємося дуже з такою проблемою, дуже часто у нас пересічні мешканці, які живуть по тих вулицях, де проїжджають великовагові транспортні засоби, з тим, що там виникають затори, да патрульні виїжджають, розрулюють дані затори, і вказують водіям, як себе вести, як паркуватися, але проблема ця залишається: тобто, велика кількість роботи. У патрульних саме це за контролем великових вантажних транспортних засобів. Я хочу вам ще навести приклад аварійних перехрестів. Зараз ми зможемо наочно ці перехрестя побачити. Я вам покажу, де скажімо так, в місті найбільша концентрація дорожньо-транспортних привод. Зараз ми з тобою знаходимося на одному з найбільш аварійних перехрестів. Міста Ізмаїл, вулиця Болградська, перехрестя з вулицею Білгородністровська. Тут у нас світлофорний об'єкт, але е, велика кількість дорожньо-транспортних пригод саме трапляється на цьому місці, і трапляється вона е, з таких причин, що водії, як правило, які йдуть з вулицею Болградською не надають переваги в Русі, тобто вони проїжджають на червоний забороняючий або на жовтий сигнал світлофора. Бувають випадки, коли і з цього боку, або з цього боку транспортні засоби, які рухаються по вулиці Білоградністровська, не надають перевагу, не виконують команди світлофорного об'єкта. І тут бачимо... У нас взагалі на вулиці білгород Стровський розташовані е, три е, світлофорні об'єкти. Це у нас трошки далі з вулицею Семінарською, е, безпосередньо тут з вулицею Болградською і трохи далі е, з вулицею Покровською. Ну, найбільша концентрація дорожньо-транспортних пригод – це тут, потім іде з вулицею Семінарською і з вулицею Покровською. Тут е, це перехрестя ускладнено тим, е, що тут е, приватний сектор і, скажімо так, водіям дуже важко оцінити обстановку, бо із-за будівель обмежена видимість. Тобто, дуже важко, скажімо так, виїжджаючи з другорядної, побачити, що йде автівка. Тому і тут місцева влада спільно, скажімо так, взаємодії з відділом безпеки дорожнього руху, прийняла рішення встановити світлофорний об'єкт. Як тут, в принципі, як і на іншому перехресті. Тому я закликаю вас, шановні водії, всі тут знаки виставлені. Коли у нас не працює світлофорний об'єкт, то бачимо, тут у нас знак 2.1 1 надати дорогу, і тут у нас знак 2.3 – головна дорога. Тобто у зв'язку, наприклад, там буває, що вимикають світло. Якщо у нас водій мають знати, якщо у нас вимикає світло і світлофор не працює, то водії виконують вимогу дорожніх знаків. Тобто з непрацюючим світлофором Болгарадська у нас другорядна, білгород у нас головна. З працюючим світлофором ці вулиці становляться рівнозначними. І треба виконувати водіям і пішоходам вимоги світлофорного об'єкту. Ну якщо тут буде регулювальник, звісно ж, наші водії знають, що перевагу має регулювальник. Потім іде світлофор, потім ідуть дорожні знаки, дорожня розмітка і дорожнє обладнання. Е, знаходимося з вами на одному з найбільш інтенсивних е, перехресть, е, де дуже багато транспортних засобів проїжджають за день, е, тобто великий транспортопотік, кільце миру на проспекті Миру, е, перехрестя з вулицею Білгород Дністровською. Тобто це один, можна сказати, одне з найбільших перехрест в місті Ізмаїлі. І у нас тут також трапляються дорожньо транспортні пригоди по одній з причин. Це на надання переваги в Русі. Всі ми знаємо, що у нас транспортні засоби, які знаходяться на кільці, вони мають перевагу над тими транспортними засобами, котрі під'їжджають. І у нас дуже багато дорожньо транспортних пригод трапляються саме за те, що водії не надають перевагу в Русі транспортним засобам, які знаходяться на, на кільці. Тобто, ми пропускаємо, під'їжджаючи до кільця, ми пропускаємо всі ті транспортні засоби, які знаходяться з лівого боку. Вони проїжджають, лише ми їдемо. Ну За 2022 рік тут у нас дорожньо-транспортні пригоди з загиблими, на щастя, не було. Якщо брати 20-й рік, 21-й рік у нас тут були дорожньо-транспортні пригоди, в яких в 20-му році одна людина загинула, в 21-му році у нас дві людини загинули. І, ну, скажімо так, це дуже таке аварійне перехрестя. Проте дорожня розмітка у нас тут існує. Крім того, у нас всі дорожні знаки виставлені, тобто у нас тут під'їжджаючи до перехрестя, стоїть знак 4-10, з круговим рухом. І е, стоять знаки е, надання переваги в русі. Тобто все тут виставлене комунальними службами, е, всі відповідні умови для водіїв створені, е, знаки видно розмітку видно, далі вже справа за водіями. Знаходимося з вами на одному з найбільш аварійних перехрестів міста. Це перехрестя вулиці Княгині Ольги з перехрестям проспекту Незалежності. Тут у нас зазвичай трапляються такі більш серйозні транспортно-дорожні пригоди з потерпілими. Бачимо тут, що на вулиці Княгині Ольги встановлений дорожній знак 2.2 проїзд без зупинки заборонений і зазвичай водії транспортних засобів які рухаються даною вулицею виїжджаючи на проспект незалежності який є головним не виконують вимогу даного дорожнього знаку і як правило трапляється дорожня транспортна пригода і в деяких випадках це дорожня транспортна пригода з потерпілими швидкість транспортних засобів які знаходяться на головній дорозі там зазвичай 50-70 км межах допустимою і Виїжджаючи з другорядної, водій просто-напросто попадає під сильний удар. Крім того, в нас з того боку знака стопу немає, але є знак 2.1 на дати дорогу. Тобто дорожньо-транспортні пригоди як з цього боку проспекту Незалежності трапляються, так і з іншого боку. Там також сильні дорожні транспортні пригоди, оскільки там перехрестя вузьке. І водії, виїжджаючи з того боку, не завжди пропускає транспортні засоби, які на проспекті, на головній знаходяться. І також у нас бувало е, такі сильні дорожні транспортні пригоди, коли автівки е, стикалися і навіть відлітали в ось цей трьоповерховий будинок. Тобто дуже, дуже сильна дорожня транспортна пригода. Трапляється тут. Також у нас трапляються дорожньо транспортні пригоди на одній з найдовших вулиць міста. Це у нас Придунайська в південному районі міста, на вулиці Січових Стрільців. Також у нас трапляються дорожньо транспортні пригоди в центрі, в центральній частині міста. Але найбільш такі аварійні перехрестя, ми з вами в принципі, їх сьогодні і побачили. Це у нас перехрестя книгині Ольги, проспекту Незалежності, Кільце миру і перехрестя, де встановлені світлофорні об'єкти по вулиці Білгород-Дністровська. Це перехрестя з Семінарською, з Болградською і з вулицею Покровською. Також у нас таке одне з найбільш інтенсивніших перехрестів – це проспект Незалежності біля Покровського собору з перехрестям вулиці Покровська. Там також встановлені декілька світлофорних об'єктів. І там також трапляються дорожньо-транспортні пригоди, але в більшій кількості, як я і зазначив, на вище е вказаних е перехрестях. Ми знаємо, що наприкінці 2022 року було розпочато набір дав патрульної поліції в Ізмаїлі, адже такі набори були скасовані на початку року через війну. Чи завершився він, які були вимоги до кандидатів та чи планують такі набори відкриватися у 2023 році? Вони вже відкрилися, Юрій, хочу сказати. Так, да, повномасштабне вторгнення в нашу країну призупинило... Набір патрульну поліцію перестали набирати слухачів. Набір був призупинений до 9 грудня 2022 року. Наприкінці 2022 року був відновлений, тобто вже проходив конкурс. Департамент патрульної поліції відновив набір. Здійснюється набір в управління патрульної поліції в Одеській області і в відділі з організації несення служби в місті Ізмаїль, тобто в нашому з вами місті. Слід сказати, що деякий час і я вів співбесіду з ну, майбутніми нашими кандидатами, тобто приймали разом зі своєю спів... співробітницею, з колегою приймали документи. З грудня місяця, середини грудня, дуже багато ізмаїльчан подали анкети, Аби вступити в лави патрульної поліції. Десь приблизно у нас виходить, ведеться набір кожні два тижні. Тобто для того, щоб стати патрульним, там, заходите на сайт Патрульної поліції України і там вибираєте місто, в яке хочете служити. І у нас з грудня місяця по сьогоднішній день там приблизно 50 анкет вже подали, як дівчата, так і хлопці. Взагалі хочу розповісти про критерії відбору. У нас в патрульну поліцію скажімо так беруть громадян перша з активною громадською позицією, готових скласти присягу на вірність України. Слідучим критерієм це громадянство України, також Скажемо так, нормальні фізичні можливості, тобто, щоб у людини не було хронічних захворювань. Беруть у нас патрульну поліцію вік з 18 до 40 років. Крім того, основним критерієм це є наявність посвідчення водія категорії Б на право керування транспортними засобами, тобто легковими транспортними засобами у нас. Зазвичай багато кандидатів, подаючи документи, патрульну поліцію не мають посвідчення водія. Тому всі, хто буде дивитися це інтерв'ю з нами, Юрій, хочу закликати всіх із мальчан, перед тим як подавати документи в патрульну поліцію, мати посвідчення водія відповідної категорії. Тобто немає посвідчення, ми даних людей не приймаємо. Ну ось в принципі, це такі критерії громадянства України, міцний фізичний стан. Крім того, у нас відсутність по правопорушенням. Тобто, якщо там у людини якісь були адміністративні правопорушення, десь там колись і так далі, то це не, не рахується. Рахується кримінальне правопорушення. Кримінальне правопорушення самої людини і її перше коло близьких родичів. Тобто, це Матір, батько, там брат, сестра і так далі. Е, гідна заробітна платня. Е, і враховуючи те, що у нас військовий стан, тобто держава... Е, хочу сказати, що за роки незалежності дійсно держава е, дбає зараз про силові структури. І ми маємо гідну заробітну платню. Е, крім того, також, якщо, наприклад, який сам процес відбору, тобто для того, щоб стати патрульним, звичайна людина 18 років і далі, яка має посвідчення водія, заходить на сайт патрульної поліції України patrolpolis.gov.ua і там є вкладка Заповнити анкету. Людина заповнює анкету. Тобто вона там вказує паспортні дані, місце свого проживання. Індивідуальний там податковий номер а, і свою електронну почту, чи то Google, чи то Укрнет. А, і ця анкета подається, можна здому, з дому, з будь-якого місця подати і дає доступ до інтернету. Подаючи цю анкету, дається десь день-два. Розробники в Києві звіряють цю анкету і задобрюють. Другий етап це вже. Майбутньому кандидату приходить на електронну почту повідомлення про те, що він має принести документи. Тобто там є перелік міст, в яких потрібна, потрібні кандидати в патрульну поліцію. І, це, і людина, яка місто вибрала, в, в цьому місті її запросять. Там беремо місто Ізмаїл, тобто я заповню алкету, Її задобрили через два дні мені приходить повідомлення на електронну почту подати документи. Які це можуть документи бути? Це у нас посвідчення водія, паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, фотокартки, автобіографія, анкета, документи про освіту і для хлопців це у нас військовий квіток або приписка до призовної дільниці. Подаючи ці документи, Людина переходить на слідуючий етап, якщо успішно подала. Це у нас проходження військово-лікарської медичної комісії. Ця комісія у нас проходить на базі поліклініки Міністерства внутрішніх справ. Там лікарі вже ставлять, скажімо так, висновок кандидату, чи може, чи придатний він до служби патрульної поліції, чи ні. Після військово-лікарської комісії, це третій етап, настає четвертий етап – тестування на знання загальних навичок і законодавства. Тобто людина приходить у нас, в наш відділ в Ізмаїлі і здає тести, тестування на комп'ютері. Там два блоки. Перший блок – 60 питань і другий блок – 60 питань. Перший блок – це на знання навичок, загальних навичок. Тобто там один варіант з відповідей. І допускається у нас 25 балів і вище. Якщо людина проходить цей етап, вона йде на другий етап. Це знання у нас Конституції України, законів України про національну поліцію і законів України про корупцію. Також 25 балів і вище людина набирає. Проходить вона тестування. Далі вона йде проходити вже п'ятий етап. Це у нас перевірка фізичних можливостей. І у нас наказ 90. Міністерство внутрішніх справ, в якому є перелік вимог фізичних до кандидатів, які хочуть вступити взагалі в цілому в національну поліцію, і патрульна також вона відноситься до цього. Там в цих фізичних навичках це біг у нас кілометр за час, біг 100 метрів. І комплексно-силова вправа – це у нас відтискання і прес. Людина здає п'ятий етап. Потім далі у нас йде психологічні тести, тобто людина ж буде працювати в поліції, звісно ж їй будуть давати табельну вогнепальну зброю. І для того, щоб скажімо так, перевірити психологічний стан кожного кандидата, виділяється спеціально день, для того, щоб кандидат майбутній, скажімо так, провів бесіду, або ну, психолог провів бесіду з кандидатом. Як правило, там задається різного роду питання. Якщо людина проходить і цей психологічний тест, завершальним етапом відбору це є співбесіда з поліцейською комісією. В поліцейській комісії можуть бути присутні представники кадрів управління патрульної поліції відділу кадрів, може бути керівний склад, чи то керівник, чи то його заступник, представники громадськості і так далі. На цій співбесіді вже скажімо так Майже-майже відібраний кандидат. Задається йому питання стосовно його мотивації, чому людина йде в патрульну поліцію, що вона хоче змінити, які в неї плани, наміри і так далі. І коли людина проходить успішно етап співбесіди, вона направляється в Академію патрульної поліції. І перший день навчання в Академії патрульної поліції, він вже, тобто людина вже є співробітником патрульної поліції. Вже розпочинається трудовий стаж, і людина проходить первинну підготовку. Трок навчання на сьогоднішній день 6 місяців і понад 45 предметів. Тобто в Академії патрульної поліції навчають навичкам контраварійного керування автомобілем, тому їй треба посвідчення водія категорії Б. Також в, поліції, в Академії патрульної поліції навчають, навчають правильному поводженню зі зброєю, вмінням розбирати, збирати тактико-технічні характеристики, вивчають також, також фізичні прийоми затримання правопорушників, також вивчають, як правильно складати і вести адміністративні матеріали, ті ж там постанови, протоколи, схеми ДТП і так далі. Тобто найбільш такі актуальні питання, з ким патрульний буде ставитися, от, і заключається в цих 45 дисциплінах. Це і стресостійкість, і комунікабельність, бо патрульний буде в своїй роботі стикатися з різними громадянами, з різними ситуаціями, панічними і так далі, де потрібно заспокоїти громадян. ا, і, тобто це життя, ви самі розумієте, бувають різні і різні ситуації у патрульному. Які взагалі є плани щодо безпеки на 2023 рік? Та чи буде змінюватися ситуація з громадською безпекою в Ізмаїлі? Які є побажання на майбутнє? <сп locally canceled overtime andibelets> <coughs> yeah. Ну, дивіться, стосовно планів на 2023 рік, це як я сказав, це у нас до комплектування відділу патрульної поліції в Ізмаїлі. Тобто, закликаю громадян з активною громадською позицією, які люблять своє місто, які бажають служити в патрульній поліції, подавати анкети. Стосовно інших планів, це у нас залишається контроль за безпекою дорожнього руху, контроль за великоваговими транспортними засобами. Тобто це у нас така дуже е, велика робота, контролюємо і надалі, щоб е, фури не порушували, е, не заїжджали в центральні частини міста, тому що дуже багато у нас є просідань е, дорожньої е, інфраструктури і місцева влада, скажімо так, зараз проводить ремонтні роботи на деяких е, ділянках в центральній частині міста і на інших, е, в інших районах міста. Стосовно побажань, хочу побажати нашим водіям дотримуватися правил дорожнього руху. Із мельчанам хочу побажати, скоріше, миру. І хочу зазначити, що ми живемо в дуже прекрасному місті. Скажемо так, місцева влада дбає про комфорт. Громадян. Патрульна поліція і надалі буде з громадянами, тому якщо громадяни потрапили у нас в складні життєві ситуації, нехай звертається на лінію 102. Завжди приїдемо, допоможемо, бо це наша робота, ми маємо реагувати на заяви, повідомлення громадян. Хочу закликати ізмельчан дотримуватися комендантської години, бо ми ще живемо в умовах воєнного стану, не дивлячись на те, що у нас військові дії лінії зіткнення за декількасот кілометрів від Ізмаїлу, але треба пам'ятати, що зараз складні часи для нашої країни і потрібно розуміти, що ми живемо в умовах воєнного стану і тому треба дотримуватися вказівок і рекомендацій органів місцевого самоврядування, Одеської військової адміністрації, керівництва. Україна. Я впевнений, що наша країна переможе, вистоїть, і ми будемо і надалі жити в такому прекрасному місті, як Ізмаїл, і надалі патрульна поліція буде працювати. У 2023 році ми вже маємо досвід, 2022 року, і надалі вже будемо продовжувати виконання своїх службових повноважень і, в принципі, готові до якихось там нових завдань, наших хлопців мотивовані. Держава нас забезпечує. Все, що у нас є, ми завдячуємо Україні за те, що в такий важкий час дійсно ми маємо підтримку. І хочу ще подякувати всім ізмейльчанам. В перші дні війни, коли ми несли службу на блокпостах, дійсно у наших людей добре серце. Дуже багато у нас допомоги саме надходило від громадян. Тобто цікавилися нашою службою, чи все в нас є. Тобто, дуже і дуже у нас добрі водії, добрі мешканці, тобто з великим добрим чуйним серцем. І за це хочу особисто подякувати від себе, від нашого керівництва і від особового складу. Дякую вам, ізмалічани, за те, що ви в цей складний час підтримуєте нас, підтримуєте силові структури міста. Дякую бізнесу скажімо так, свідомо налаштованому на підтримку збройних сил, силових структур патрульної поліції, національної поліції в цілому. І пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами.